24 серпня День незалежності нашої держави До сьогодні люди ставляться по-різному Хтось його святкує А хтось навпаки цей день видає антидержавні пасквілі Але будь-які крайності Це завжди перегин А від перегинів нам слід ухилятися Тому сьогодні розмова піде Саме про дві такі ідеологічні крайності На які ми постараємось сьогодні зглянути через призму Євангелія. І почнемо ми з комуністичної ідеології. Єдиною партією, яка прилилася у спадщину, нашої молодій незалежній державі, стала саме партія комуністів. Епоха цієї партії залишила у багатьох людей похиловий куп рівні спогади про людяність, щирість, простодушчя, яку характеризувала на ту пору так звана комуністична мораль. Однак виникає запитання, завдяки чому існувала ця, ця така людяність, ця, ця чистота моралі, якою були пройняті душі багатьох радянських людей. Божа історія нам свідчить про іншу мораль, яку нам явив комуністичний терор, який нищив кращих представників суспільства, в тому числі і церкви. Та звідки ж вона тоді взялася ця чистота моралі? Та ні звідки то були залишки старого, дореволюційного духа, якою продовжили по інерції жити люди у новій державі, у нову добу. Штучно створений Моральний кодекс будівника комунізму чи нового. Там були звичайні християнські принципи, що правда модифікована комуністична власть і включаючи цитату з нового завіту «Хто працювати не хоче, нехай то не їсть». Це із другого послання до Солоніна. Втім, Дивною стає позиція деяких православних вірян, які не приховують своєї прихильності до сучасних послідовників, бо вони не вияснули Леніна. Мовляв, це вже зовсім інші комуністи. Вони покаялися, вони підтримують церкву, вони шанують Євангелію. Питання, в чому вони покаялися? У чому приявилися плоди їхнього покаяння? Чи ми чуємо, що якийсь представник КПУ, хоча б раз заявив з трибуни Верховної Ради, іншому зверненню до народу, про комуністичний геноцид, кращих представників, кращих діячів, мислителів, про котування священства чинців, про осквернення мощів, про масове знищення храмів. Ніколи не чули. Більш того, вони намагаються запевнити, що їхні вини в цьому немає, тому що кров християнську приливали не вони. Так в чому ж все-таки проявилися їхні розкаяння? Якби вони дійсно розкрили Євангелі, вони не могли б не звернути увагу на ці слова, слова Христа. «Горе вам, ліцеміри, що пророкам і праведникам прикрашаєте пам'ятники, то говорите, якби ми жили за днів наших батьків, то ми не були б спільниками їхніми у крові пророків. Тим самим на себе свідкуйте, що ви, сини вбивці пророків». Доповніть і ви міру провини ваших батьків. І завершує звернення своє Ісус такими словами. О змії, о роди гадючі, як ви втечете від засуду до гіени. Це все Іван від Матфея, 23 розділ. Ну, нині ті, що стоять під червоними прапорами, намагаються... Запевнити українську громадськість про те, що вони дійсно шанують церкву, піклуються про відновлення канонічного православію. Втім, якщо ми відкриємо статут КПУ, побачимо дещо інше. Цитую. «У розробці своєї політики і політичній діяльності партії керується вченням Маркса, Енгельса, Леніна, яке творчо розвивається і збагачується досвідом світового комуністичного руху». Кінець цитати. Звучить і пацантно. Проте ми знаємо, що політична діяльність і вчення згаданих класиків матеріалізму глибоко антирелігійні. От перейду маленькі тільки приклади. Маркс у критиці гегелівської теорії права писав: скасування релігії як ілюзорне щастя є вимогою дійсного щастя. А Ленін у своїй праці під назвою Соціалізм і релігія виданув в тисячі році вымогав бороться с религиейным туманом. Из-за целой щирости ее позиция выслала в наступных словах, цитую на мове оригинала, «Всякая религиозная идея о всяком Боженьке, всякое кокетничество с Боженькой есть невыразимевшая мерзость, самая опасная мерзость, самая гнусная зараза». Цитую самую Ленин, який доси заглашается коммунистичным миром эталона истинности. Тому на упадковок в нынешней программе КПУ ми, ми знаходимо, цитую знову, «Комуністи виступають за дотримання свободи совісті на основі принципу відокремлення школи від церкви, не втручання церкви у виховання воїнів». Це вже з документів нинішніх, так би мовити, з цих інших комуністів. Чи треба пояснювати причину таких положень? Отож, Одним из спортивных символов, сгодом до КПУ, является гимн интернационал. Он начинает с того, первые слова, закликают весь мир к проклятым у которого кипит разом возмущённый и смертный бой вести готов. Тут сразу и миролюбство, и покаянь мы бачимо, На кого пало прокляття? На сатану. В первую очередь, он первый революционер, который под свои знания поднял, объединял всі легіони боговідступників. Ну, а далі висновки робіть самі. Якщо комунізм мав за мету об'єднати всі народи колишність СРСР, утворивши таку спільноту під назвою «Радянський народ», то націоналізм навпаки намагає, намагався виділити націю серед інших. Націоналість бореться за збереження мови за культурну спадщину нації, тому, здається, немає нічого спільного з комуністом. Але так більше здається. Якщо комунізм бажає нівелювати все самобутнє українське, то націоналізм, я тут і далі маю на увазі ультраправе крило, так само бажає чинити з російським. Тобто, скажімо, російська література, культура, релігія, вважається такими самими чужими, як, скажімо, китайська чи німецька. Таким чином, незважаючи на свої вкрай протилежні риси, ці діаполітичні напрямки в головному виявляються дуже близькими. Їх ріднить, відкрити ненавість до певних категорій громадян і бажання нищити культурно-релігійну спадщину. І це спільне бажання породжує і спільну мету на цій і цьому нищенні будувати таку утопію державної ідеї, незалежно від її назви. Націоналіст і комуніст – це два брати-близнюки, які в утробі матері, образно кажучи, були повернуті спиною. Націоналіст і той самий комуніст, по суті, лише з протилежним знаком. Це ми маємо діло з двома політичними полюсами, а полюс є полюс, життя на ньому завжди старшини халуне, навіть якщо він і називається «південним». Націоналіст на відміну від комуніста використовує в своєму житті деякі православні атрибути, скажімо, ікони з вишитими рушниками, але насправді з реальним духовним життям ну, немає нічого спільного. От візьміть нещодавно візит, святіше патріарха Кирила до України. Що відбувалося? Біля, біля входу в Києчерську лавру стели ці так звані християни з транспарантами Геть московського попа, Кирило забирає своє рило, ну та інші такі подібні шедеври. Що може бути спільно у вульгарному цьому шовінізмі з християнством або говорячи іванською мовою? Що спільного у світла й темряви? Щоб це зрозуміти, чому це так відбувається, достатньо розглянути програму, скажімо, такої політичної структури, як Конгрес українських націоналістів. У розділі держава і церква знаходимо, конгрес стоїть на засадах об'єднання українських традиційних церков у єдину українську помісну християнську церкву з патріархом у місті Києві. Я поясню, що це означає. Мова йде про штучно створену релігійну громаду, куди мають війти всі релігійні течії, тобто і православні, католики, баптисти, підидесятники, харизмати, суботники, тощо. Але це такий релігійний вінігрет органічно неможливий. Не буде протестант знаходись у храмі, де горять свічки, стоять ікони. Не буде православний молитися там, де не охрещують немовлят і не моляться за померіли батьків. Не буде католик католиком, якщо йому замість римського папи будуть нав'язувати верховність київського патріарха. І таким чином не може відбутися цей реліні об'єднання. А якщо віруючі не погодяться, а в недіст не погодяться, то що з ними робити? Оголосити їх. Ворогами держави. Всі положення цього статуту строго вписується у такий головний націоналістичний штамп. Україна понад усе. Але понад усе Христос. Віддавайте кесареве-кесареві, а Божем Богові. Але водночас Господь і попереджав, шукайте на перш не земний плав, а царство Божого і правда Його, а все решта вам додасться. Це необхідне. Нас часто поперекають по тому, що на Україні панує церква, якого очолює іноземний, як його називають, патріарх, і пропагує іноземних святих. Частіше чомусь достається Серфімосаровському. Але якщо ми зробимо подібну ревізію серед святих, то побачимо і Миколай Чудотворець, і Дмитро Салунський, і Юрій Побідоносець, і Пантелей, Пантілій Катерина Катерину Варвара тижні українці. Апостол Петро Павло теж не українці. Та й Господь наш, Ісус Христос, швидше решт, не звідси родом. Та що ж тоді робити? Не можна оцінювати духовні речі з приземистої і політичної площини. Немає у Христа іноземців. От світ православ'я це середовище, де нема грека, ні житовіна, чужеземця і скифа, але все і всьому Христос. Христос. Це, я приведу стату із посланням, Павла до у перекладі «Коліша і полює». Є лише християни, і ті, для кого християнство чуже. Іншої класифікації у Христа немає. Тому бажаю всім миролюбності і розсудливості, тому що це від Бога. Бажаю сили волі, сили незалежності від е, пуд гріха. Ми, е, ми вже 18 років, як маємо державну незалежність, то нехай всемогутній і всемилостивий Господь нам допоможе здобути і незалежність нашого духа від ненависті та інших гріховних ярма зі святом